Munduko kontsumo eta produkzioa ingurumenaren menpe dago. Uri dela eta, planeta zuntzitzen ari gara. Garapen ekonomiko eta sozialak ingurumenaren zuntzik eta dakar, eta gure bizeru beharrezkoak diren sistemak arriskuan jartzen ditu. Ekoizpen eta kontsumo harturatsua gutxirekin asko egitean datza, baita bezitza estilo sostengarri bat eramatean. Azken proiektzioen arabera, munduko populazioa zortzi mila guztun milioi inguru aziko litzaki bimila eta eta behatzi mila zazpiron milioi bimila eta berrogeta ia iru planetaren baliokidea beharko litzaki egungo bizimoduari eusteko behar diren baiabe naturalak emateko baldintza horiet. Munduko uraren 100ko hiru baino gutxiago da edangarria eta hortik uniko 2,5 isozta dago Antartikan, Artikoan eta glasiarreten. Beraz gizakioi uniko 0,5 soilik geratzen zaigu gure ekosistemaren beharrak eta gure beharrak hasitezko. Munduko jendea energian eraginkorrak diren 1 aldatuko balitz munduak eun daugei bilioi dolar aurreztuko leitzke urtean. Energia globalaren euniko gogeta bederatzea kontsuntzen dute etxietan, eta beraz, zortzeten karbonodioxido emisioen euniko gogeta bata eragiten dute. Estaiztik hauek aldatzea ere gure esku egon daiteke. Eta zerrikin dezakigu guk egoera unibuelta ematiko? Guk zerbaitikin edezakigu. Rehantzuna, bai ez da, aziaan esan bezala, ekoizpen eta kontsuntun morduratsua gutxirekin asko egitean datza. Eta bideoan zehar esan dugun bezala, hainbait portzentaiak gure esku dago aldatzea. Horregatik, ematek intzatxiki burututa adibidez argia itzaliz, gera bat utze behar dugunean, edo iturria itzaliz gehiago erabildi beharrez dugunean, puntxungo omurriztuko dugu eta honela ugurreukaren eta jasemariagoa izan da.